يا شاه يا شاه نعم خذ يا خذي يا ماما خذي لخالتكم برضه كلها عامله شوية رز وبطاطس سبحتي ووقتي عما جي ماشي خذي سامي تقول لك عامله شوية رز وبطاطس يا لا ثانية ثانية تانية تانية تانية تانية تانية تانية <صحة> عامل الحمد لله يا حبيبي فينك يا ابني بقالك يومين وظهرت؟ والله كنت تعبان واحد ايه مالك واحد كورونا؟ لا لا مش عايز حاجه بقالك؟ بس لا اخبارك مش عايز حاجه بالله؟ مني مني؟ ليه يا حبيبي؟ عشان ما فيش حد معايا هنا بالي يومين والله <صحنى> ليه عايز اجيب ايه؟ عايزك تجيب لي بس الدواء من أول عيون؟ لا يا اجيب ابوك يبعت الروشته؟ يا انا حبيبي ثواني وجيلك لك فلوس ليه يا عمو احنا هو في بالنا فلوس لا وجيلك فريره وبيلة. يا عم خليها على الله تعبان؟ مال؟ الله الله ما الله يا ابني ايه اللي حصل ايه؟ انت عم ربيع مربيع <تصفيق> مربيع أيوة أيوة أيوة أيوة يا عم أعمل إيه يا أبو؟ أنا قلت يا عم أجي أسأل عليك أنت ما بتظهرش ليه اليومين دول أنا عيان بقالي أربع خمس أيام ما أنا مش شفتك والله العظيم أنت عارف أنت غالي عندي ومعزتك غالية عندي <تصفيق> يعني والله أنا جيت أسأل عليك والله النهارده عامل ايه يا عم؟ لسه فاكر دلوقتي اكيد انك بتسال والله العظيم بقالي بتاع خمس او ست ايام بتيجي تقعد معايا في الدكان يعني انا كنت في شغل والله العظيم ماسعدتش على الدكان ما فيش حد في يعني والله جاي اشرب معاكش حد عندك جوه؟ اتفضل تعالى حبيبي يا عم ربيع اتفضل يا حاج يا يعني مولانا مو. اتفضل يا عم ربيع. وليه الناس ما بقتش تسال على بعضها؟ ليه الجار ما بقاش يسال على جاره؟ ده حتى النبي وصى على صابع جار كان زمان الناس بتسال على بعضها دلوقتي ممكن ما تشوفش جارك بالشهور ولا تسال عنه جارك ممكن يكون محتاج لك بس مكسوف منك تعالوا نرجع الزمن الجميل تاني تعالوا نود بعض وننفذ وصيه النبي جرب كده تسال على جارك وتروح تزوره اكيد هتفرق معاك ومعاه وانت اللي بتتفرج عليا كم مره رحت تزور جارك وسالته انه محتاج لك ولا لا اكيد هيكون محتاج لك النبي وصى على شير الفيديو عشان يكون سبب اننا ننقل الفكره والدال علي الخير كفاعله